يا على عقد اصافيك ما حال الوعاد حال جو الشتاء ولني ادي لك وظروف الشادر الوصفه ليش تاريخه داحلامي كله اغنيتك وعن القدوع وعن يا عيلك تسوى على عالم تناشيل جنب وجه الصبح يعطيك و اعطى